Роботу в пекарні починають з гімну України. На саксофоні грає Василь Карапулько. Музикант допомагає пекти хліб і підбадьорює волонтерів музикою. <му> Далі жінки розкачують тісто для печива. Ми робимо печеньки, потім вони поїдуть. Куди поїдуть? Наразі достеменно ми не знаємо. Куди буде потреба. Кожного разу це печиво їде в інше місце. Харків, Маріуполь, якщо туди можливо, або регіон, іноді на Київщину, іноді ще кудись їде. Але ми точно знаємо, що це їде для наших хлопців. Печуть за рецептом Зоряний брик. До війни кондитерка випікала торти, а тепер, каже, вирішила допомагати військовим. Печиво, яке на столі це печиво на смальці, там смалий цукор, мука. І воно домашнє, як колись, спекли наші бабці. Це печиво галетне, тобто це печиво може бути солдат може намастити як варення, так само може намастити як тушонку чи якісь, там, наприклад, серву рибну. Тут входить склад мука, яйце, молоко. Трошки цукру, сіль okay. Okay. і олія. Тетяна Парцева, адвокатка. Вона приїхала з Києва. Розповідає, до цього випічкою не займалася. Прийшлося познайомитися з тою справою дуже швидко, оперативно, так, тікаючи від війни, забираючи дітей від взривів, тому що ми мешкаємо Подільському районі міста Києва, Виноградарі. Там дуже голосно. Дуже страшно. Тому ми взяли своїх дітей і приїхали до родичів. От, а вже приїхавши сюди, одразу долучилися до справи. Ми ж не можемо сидіти склавши руки. Вірменський хліб – Макнакаш, Чоловіки випікають вночі. Вранці хліби не вистигають і їх передають військовим, каже пекар Василь Басаманович. Робимо закваску, вона нас стоїть 12 годин. Тоді ми засипаємо муку, перемішуємо. Ставимо на скисання, воно скисає 2 години. Тоді віднімають жіночки на бляшки. Воно ще півтора години скисає на бляшках. Тоді ми робимо форму, розтягуємо і подаємо в піч. В печі воно печеться 30-40 хвилин. Віднімаємо його на полички дерев'яні, тоді ми його охолоджуємо і тоді в кульки його складаємо. Готові хлібини упаковує син Василя, 10-річний Михайло. Він також допомагає пекти. Я тільки фасолюю хліб, або ще допомагаю хліб форму робити. Двійна ідея, я вирішила допомагати для воєнних хліб, для всіх, хто війнує, і хочу допомагати всім, хто є в Україні. Власник пекарні Василь Саркісян вірмен за національністю. у Тернополі живе 30 років. Каже, печуть для військових та переселенців щодня. До роботи долучаються його друзі та волонтери, а з продуктами допомагають підприємці та аграрії. Перший день то що почався, самий перший день ми хлопцями як до магазину Флевісли. Але ти що на війна, раптово ніхто не знав про ту війну. І ми першу чергу хлопцям договорилися, кожен взяв по напрямку вести хлопцям до Паста Хліба. А ця ідея прийшла, в тому що дзвонила до Зоряна, Метада Голишина, тобто хто може до нас прийти допомоги. Відгукнулись, дякуючи Богу, всі із Харкова тут працювали, люди з Києва, Житомира, всюду. І вони це все відгукнулись до нас. Соломія з Андрій Водак, новини на Суспільному, Тернопіль.